දො르මයේ අකුසලයක් විපාක දෙද්දී නෝනා නිරයතුරුවම සියලුම ධර්මතාවයන් අපිට සකස් කරලා දෙන්නේ නෝනා කුසලයේ ශක්තිමත් වෙන දිශාවට නෙමෙයි තේන්න අකුසලයේ ශක්තිමත් වෙන ශක්තිමත් වෙන දිශාවට සකස් කරලා ඒක අපි සියලු දෙනාගේම අකුසල් සංස්කාරය දැන් ඔබ මාතුකලේ මේ මොහතේ විහාරස්ථාන වලට ආරා ආරණ්‍ය වලට කුටි වලට ගිහි පින්වත්ලාට ගිහිලා දානේ කරන්න බෑ ඒ නිසා ඒ වාට මුදල් තමයි යොමු කරන්නේ. නමුත් සමහර තැන් තියෙනවා මුදල් යොමු කරන්න පුළුවන්කමකුත් නැහැ. ඒ වගේම සමහර පංසල් ආරන්න තියෙනවා මේ මොහොතේ දානමය හිඟතාවයන්ටපත් වෙලා තියෙනවා. තේ වෙනා. එතනින් දෙපාර්ශ්වේම පීඩාවටපත් වෙනවා. තේ වෙනා සංගයා කියන පාර්ශවෙත් පීඩාවටපත් වෙනවා. গিහි දායක පින්වතුන්ලා කියන কারণে පීඩාවටපත් වෙනවා. අපි නිරේතුර මුදල් යොමු කරද්දී වියලී ආහාර යොමු අර දානයක් පූජා කරගැනීමේදී tieutu siyatin saka saha pūjā kirīma praneetawa pūjā kirīma kīna dharmatā winut apita welakena. Ehe ne. Etoda e nisāma ānisansapakshaya durwala wenawa. Ethin dæn api eken teeru gannōnnōna me akusale tiyenna u bayanaka bawa. Ehe ne. Akusale tiyenna u bayanaka bāwe api teerum maragena nireturuwama dæn man දෙහෙන මේක සංස්කාර මාරයා හැටියටමයි දකින්න. තේ වෙන මේ සංස්කාර මාරයා මේසා ප්‍රබලයි මේසා බලවත් මේසා වීරුවක් කියලා අපි දකින්නවා. දැකලා අපි දක්ෂ ඕනේ ලැබෙන අවස්ථාවෙන් අපිට ගන්න තියෙන උපරිම ප්‍රයෝජනේ ගන්න. ලැබෙන අවස්ථාව. මොකද අපි හැම වෙලාවම රජේ පනවන නීති වලට සංගයා හැටියට අපිත් රජේ පනවන නීති වලට යටත් වෙන්න ඕන. රජේ කියද්දි GestureDetector බැහැරට අපිට ගිහි ජනතාවට කියන්න බෑ මට දාන ගේන්නේ කියලා. තේන්න? මට සකස් කරලා දාන්නේ geendi කියලා අපිට කියන්න බෑ. තේන්නාද? එනිසා നിരේතුරුවම අපි පවතින ආ වූ નીતિරීති වලට යටත් වෙන්න ඕන. ඒතකොට එහෙම යටත් වෙලා නොනා නිරේතුරුවම අපි දක්ෂ ඕනේ. විපාක දෙන්නා වූ අකුසලයෙන් නොනා කෙසේ හෝ ශක්තිමත් මතු කරගන්න. එනිසා ඔබ මුදල් ඇරියත්, වියලි ආහාර නොනා, චේතනාව තුල ඔබ ශක්තිමත් චේතනා වතු. තේන්න. ඒ චේතනා වතුල ශක්තිමත් වෙද්දී નિරේතුරුවම අපි කියමු ඔබ දානිට රුපියල් 2000ක් ඇරියා පන්සල්ට. නමුත් ඔබ ගිහිල්ලා පන්සල්ද බාර දීලා ආවා. තේන්න නේද? එහෙම කෙනෙක් අතේ මුදල් ඇරියා. තේන එහෙම නැත්නම් දවෝ තාක්ෂණික ක්‍රමවලුනුත් මුදල් අරණකම තියෙනානේ. නමුත් එහෙම ඇරලා ඔබ දැස් දෙක පියාගෙන චේතනාවෙන් ඒක සුන්දර කුසලයක් බවට පත් කරගන්නා. දැස් දෙක පියාගෙන ඒ අතීතයේ වැඩ සිටia වූ සාරිපුත්ත මහෝත්තම ආනන් වහන්සේ මොග්ගල්ලාන මහෝත්තම වහන්සේ අසෝදරා උත්තමාවිය සිහිපත් කරගෙන තේනහත් ඒ උන්වහන්සේලාට සියතින් සකසා ප්‍රනීතව පූජා කළා වූ දානයක් බවට ඒකපත් කර ඔය චේතනා චේතනාවනි සකස් කර ගන්න ඒ ඒ සුන්දර සංග්‍යාතන අපේ පන්සලේ ඉන ස්වාමීන් වහන්සේලා ආරාමීන ස්වාමීන් වහන්සේලා දකින්න දැකලා നിരේතුරුවම ඔබ රටේ පවතිනා වූ නීතිමය හේතුන් නිසා වියලි සලාක පූජා කළත් මුදල් යොමු කළත් නොනනා Tamange දානයේ උදේ දානයක් නම් නැත්නම් දවල් දානයක් නම් ඒ උදෑසන දානය ගන්න වේලාවේදී നിരේතුරුවම මහා සංඝරත්නය අරමුණු කරගෙන ඔබ පූජාකලා වූ මුදලින් ඒ විලී ආහාර සිහිපත් කරගෙන ඒ වෙන් සුන්දර දානයක් මානසින් සකස් කරලා නොනා ඒ සුන්දර දානය පූජා කරා. වෙන කරන්න දෙයක් නැහැ. තේන්න දෙයක් නැහැ. තේන්න මොකද අනිවාර්යයෙන්ම වුණහන්සේලා ඔබලාට පින්පෙත් අනුමෝදන් කරනවා. තේන්න දැන් අද උදෑසන මන් දානයක් වැළඳුවා ඒක එක්කෙනෙක් කැවිලා පූජා කරපු දානයක්. නමුත් මන් මේ දානේ දි පින් අනුමෝදන් කරද්දී දැකබලා සතුට වෙන්න වු සියලු දෙනාට එදො කවුද මේ දැක බලා සතු වෙනවා කියන් මේ මහත්වයා මටවිල දාානය පූජා කරනවා තනියමෙන්නේ එදොර මන් පින් දෙෙද්දි කියනවා පින්වත් මහත්මයාටත් පවුලේ සියලු දෙනාටත් දැකබලා සතුටු වෙන්න වු සියලු දෙනාටත් කවුදේ නොන අපි මෙතන දානෙපුූ එක්කනේ පූජා කළත් පිනට කැමැති අමුණුස්සෙයෝ පිනට කැමැති දෙවිවරු පිනට කැමති සම්මදෘෂ්ටික යක්ෂය 10 ගණන් 100 ගණන් මෙතනැවිල්ලා ඉන්න පුළුවන්. තේනවා? එතකොට එහෙනම් අපි මොකද්ද කියන්නේ දැකබලා සතුටු වෙන්න ආ වූ සියලු මේ තනි එක්කනේ ගිහි කෙනෙක් මගේ ඉස්සරහා වාඩි වෙලා මම දැකබලා සතුටු වෙන්න උදා. තේනවා? දැන් අපි දාන මඩුවල, පින්ඳ මඩුවල ධාන්‍ කරන්න උදේට දානට ගියාට මොන ඒ වටා පිටාවේ අප්‍රමාණ අමනුෂ්‍යයන් ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ දාණය හදාගෙන ඉන්නේ. ඒගොල්ලෝ දාණය අරගෙන හදාගෙන ඉන්නේ. තේින්න? ඒගොල්ලෝ දාණය අරගෙන ඉන්නේ. අත්වල වාදන තිනවා මේව හදාගෙන ඉන්නේ. නමුත් මේ අමනුෂ්‍යවරෝ මේ රැටක් වෙනවා. තේින්න? ඔය රැටක් වෙනවා. තේන්නද? රැටක් සමාධියෙන් ඉන්න වෙලාවට ස්වාමීන් වහන්සේලා උන්වහන්සේලාට පේනවා මේ අප්‍රමාණ අමනුෂ්‍යෝ ඒගොල්ලෝ දානේ හදාගෙන රෑ මොකද අමනුෂ්‍ය වෙන වුණා මේ දානේ වළඳන වෙලා දන්නේ නැහැ. ඒක මනුෂ්‍ය අපිනේ දන්නේ. තේන්නාද? ඒගොල්ලෝ දන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ රෑටත් දානේ හදාගෙන එනවා. තේන්නාද? රෑටත් දානේ හදාගෙන ඇවිල්ලා මේ වටේ ඉන්නවා මේ මේ සමාලලට ඉන්නවා. එච්චරටම අමනුෂ්‍ය ලෝකේ පරදත් රූප ජීවි പ്രേත ඉන්නවා එච්චරටම දන් දෙන්න කැමති නෝ. දිවි ජීවිතවල දන් දීලා මේ ආ তৃෂ්ණාව නිසා පරදතුරුප ජීවිතේනේ ඉන්නවා. නමුත් ඒකලන්න හොඳට ලැබෙනවා. තේන්නා? ඒක උර දැන් මේකොල්ලෝ දන් දෙන්නේ නේ. මේ රෑ 10ට 9ට ඉන්නවස්තාවන් නේන. තේන්නාද? මං පුතේ දැන් හුගාක් වෙලාවට ඔය සමාධියට අදාළ දේවල් කියන්නේ නැහැ. මොකද අර 90% තුල්ලා බලවත් ආකාරයෙන් ඒවා විවේචනය කරනවා. ඒ ඇත්ත නැක්ද ගන්නෙ නැහැ. තේනද? දැන් මං මෙහෙම කිව්වාම අමනුෂ්‍යෝ රෑ 10ට ඇවිල්ලා දාණේ අරන් ඉන්නවා කිව්වම ඕක ගලපගන්නේ 亞음 Brussels, overlook aquthirds な requiring man signa How many are gone every singleCA and kind of嗓呼, Toib einer Sóng sehr ch helps an Cord do you not allow? Then what you would say is that one or the other, that is a nutritionist. For example, all know the resources you could have created this source You could have created නැහැ තේන්නාද ඒ නිසා අපි දාන බෙදෙන වෙලාවේ අප්‍රමාණ අමුස්සයේ දානට අත ගහන තේන්නාද ඔබ දාන එකක් අරන් ආපුවාම ඔබේ දානයකට අත ගන්න අප්‍රමාණ අමුස්සය ඉන්නවා තේන්නාද එහෙම නැත්නම් මේ දාන බෙදනව ඇති තේන්නාද මොකද මම කොයිලාකට අමුනුස්සේ පාත්‍රයේ දාන බෙදනවා මම නැහැ තේන්නා ඒක ර සමාධිමත් වල සිත තීන අවස්ථා වල තමයි අපි ඒක දකින්නේ මොකද පිණ්ඩපාත මඩුව ආනාපුවම අපි ඒ අරමුණ තුලනේ ඉන්නේ තේන්නාද ඒතරෙ එවැනි අවස්ථාවකදී මම දැකලා නැහැ නමුත් අපිට නොදැක්කට ඒගොල්ලෝ ඒක කරනවා තේන්නාද ඊතුණෝනා ඒ වගේ ඒ අමනුෂ්‍ය ලෝකේ තේන්න ඇත්තටම නොනං මනුෂ්‍ය ජීවත් වෙනායට වඩා අමනුෂ්‍ය ලෝකේ දන් දෙන්න තරගයක් තියෙනවා තේන පරදත්ත රූප ජීවි പ്രേත තේන්න දැන් මම මේ කියන එකට මට බලවත් ආකාරයෙන් චෝදනා කරයි. නමුත් නෝනා මම මේ ගිහි ජීවිතේ පින්වතුලා දැනගන්න නැහැ කිව්වේ. තේන්න? රෑ 10ට රෑ 9ට රෑ අර දානි අරන් එනවා මේගොල්ලෝ. මේගොල්ලෝ දන්නේ නැහැ. දැන් දෙන්න පුළුවන් කියලා. තේන්න? මේගොල්ලන්ට මේ ධර්මතාවයයන් දන්නේ නැහැ මේගොල්ලෝ. ඒ වගේ නෝනා අපිට චේතනාන්විතව තේන්න දැන් මම දානය පූජා කරද්දී කවුරු හරි දැකබලා සතුටු වෙන්න ඕස් ඒ කියද්දී මම දන්නවා කොච්චරයි දැකලා සතුරු වෙනවා කියලා. තේ වෙන. ඊළඟට ගම්වාසී රඨමාසී සියලු දෙනා. තේ වෙන. එහෙම කියා දෙන ඕන නැ. ඔබට අවශ්‍ය නම් උදේ හතට ලංකාවේ කොයෙහි හිටියත් අනේ මම දෙන්නා වූ පින්පෙත් සංගයා හැටියට දෙන්නා වූ පින්පෙත් සාදු සාදු කියලා අනුමෝදම් වෙන්න ඒ පින දිනන. තේ වෙන. ඔබට ඒ පින. එනං ඔබ සලාක ආහාර වියලි සලාක පන්සල්ට ඇරියා කියලා මුදල් පන්සල්ට ඇරියා කියලා ඔබ ඒ දානයේ සුන්දර ආනිසංශපක්ෂයන් වළක්ව ගන්න එපා. තේන්නාද? ඒක වළක්වලා තියන අකුසලයේ විසින්. නමුත් ඔබ ඒක වළක්ව ගන්න ඕනේ නැහැ. අකුසලයේ යට එපා. අකුසලයේ යටපත් නැගෙ හිටින්. තේන්නාද? අකුසලයේ යටපත් කරගෙන නැගෙ හිටින්. මොකද අකුසලයේ යටපත් කරගෙන නැගෙ හිටින්න නම් ඔබ මුදල් පන්සල්ට ඇරියත්, gedare indan ඔබේ දානේ ඔබ මානසයෙන් හිතන්න දැන් වෙලාව හයමාරයි මේ වෙලාවේ ඔබේ වියලි සලාකේ නැත්තම් මුදල සුන්දර දානයක් බවට පරිවර්තනය කරගෙන ප්‍රණීත සියතින් සකසාසු හැදුවා වූ දානයක් බවට චේතනාන්විතව සකස් කරගෙන අතීතේ සාරිපුත්ත මහෝත්තමයාණන් වහන්සේලා සිහිපත් කරගෙන වර්තමාන සංඝයා වහන්සේ කරගෙන අනේ සාදු මං අද දවසේ මහා සංගරට්ටේට මේ දානය පූජා කළා කියදිනෝනා ඔබ අකුසලයේ යටපත් කරගෙන තේන්නාද? ඔබට විපාකයට එන අකුසලයේ යටපත් කරගෙන ඔබ ඒ කුසලයේ matur කරගත් දක්ෂයේ බවට පත් වෙනවා. තේන්නාද? ඒ අපිට ඒක කරන්න පුළුවන්. ඒක චේතනාන්විතව ඒක සකස් කරගන්න. මේ මොහොතේ මෙතන ඉඳගෙන මට බලුවන් ගුවන්වලි මහසය මෙතන ඉඳන් වන්දනා කරනවා. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. තේන්නාද? අයිමත් මට ගුවන්වලි මහසය වහන්සේ යන්න බෑ කියන ප්‍රශ්නේ දැයි ශ්‍රී මා බෝධිනාන්සේ ළඟට යන්න බෑ කියන ප්‍රශ්නය මට නෙමෙයි. තේින්න. ඔබටත් ඇති කරගන්න. තේින්න. ඒක චේතනාන්විතෝ ඇති කරගන්න. තේින්න. මානසින් රුවන්වැලි සමුදුන් වහන්සේ සිහිපත් කරගෙන ඔබ මානසින් කරන්නා පූජාවන් මානසින් සාදු කියලා පින් අරමෝදන්. තේින්න. එනිසා, දක්ෂ යාට නොනා හෝ මතුවෙන තැන් මේ ධර්මයේ තුල කියනවා චේතනාහම් වික්කවේ කම්මංගදාමි චේතනාවයි කර්මයේ බවුටපත් වෙයි. තේින්න. ඒනිසා අකුසලයක් විපාක දෙන්නේ අකුසලයට යට වෙන්න නම් එපානවා. තේනවා? අකුසලයට යට වුණොත් මීට වඩා බලවත් අකුසල් අපිව අනාගතයේදී වෙලා තේන ලෝකේ යන්නේ හැරි බියකරු තැනක ලෝකෙම ආර්ථිකේ වැටිලා දෙන්නේ තේනවා? ඒතර මේ ලෝකෙම ආර්ථිකේ වැටිච්ච වෙලා ලෝක නායකයන්ටත් දැන් කර කියා ගන්න දෙයක් නැහැ. තේනවත්? ඒනිසා නෝනා ඊළඟ පියවර සමාරුවිට බලවත් යුදමය පියවරක් බවට ලෝකේ පත්වෙන තැනකට එන්න පුළුවන්. තේන්නාද? ආර්ථිකයෙන් කඩා වැටෙන ලෝකයේ තුල පාලකයන්ද සිද්ධ වෙනවා ජනතාවගේ අවධානය එක එක පැතිවලට ගන්න. එහෙම නැත්නම් අනුන්ගේ කඩා වඩා ගන්න. තේන්නාද? ඒ මේ විරුව නොනා මෙතනින් ඉවරෙන විරුවා නෙමෙයි. ඒ මේ විරුව ධර්මානුකූලව ඔබ කලමනාකරණය කරගන්න. අපිට ලෝකයාට කියන්න බෑ. අපිනානුන්ට කියන්න බෑ. අපිට රටේ නායකින්ට කියන්න බෑ අපි කරන්න කියලා. නමුත් ඔබ දක්ෂ වෙන්න තනි තනිව ඔබ මේ අකුසලයේ කුසලයක් බවට පලමනාකරණය කරගෙන arrang යන්න. එහෙම නැත්නම් ඕන මේ අකුසලයේ ඔබ තව තව ලෝභ මෝහයන් වැඩියොත් ඔබ කොරෝනාවට anuන්ට ඇඟිල්ල දික් චෝදනා කළොත් ඔබ මේ නැව් ගිලෙනවා අපිට දීවර කර්මාන්තය කරන්න බෑ කියලා anuන්ට චෝදනා කරලා ඇඟිල්ල දික් ඔබ මේ ගන් වතුර ගලනවා වැහි වහිනවා කියලා අනුන්ට චෝදනා කරලා එහෙ මේ මේ තියන ආව පීඩාවන්ට චෝදනා කළොත් නෝනා ඔබ අකුසලයේ විසින් තව අකුසල් කරගත් කෙනෙක් බවට එච්චර වෙන කරන්න දෙයක් නැහැ. තේන්නාද? ඔබ දක්ෂ වෙන්න ගන් වතුරෙන් ඔබ ගිලුණත් පුතේ දකින්න මම මේ ගන් වතුරෙන් ගිලුනේ බමම සංසාරේ කළා වූ අකුසල් විපාකයක්. මොනවාද අකුසල් විපාක? පාරිසරික විනාශය. තේන්නාද අපේ රටේ වෙන පාරිසරික විනාශයන් පේනවනේ නේ මොනවා පාරිසරික විනාශයක් සිද්ධ වෙලාද කියලා කරනවාද කියලා බලන්නකෝ තේන්නා කොච්චර දේවල් කරනවාද කියලා බලන්නකෝ වැලි ටික ගොඩදාන කපන එක මේ මහා සංවර්ධනයක් නාමයෙන් නොona බලවත් විනාශයක් කරලා සමාජය ගමන් කරනවා තේන්න අපි බලන්නේ අදි සංවර්ධනේ නාමයෙන් ලබන කොමිස් මුදල විතරයි ඊට වඩා බලන්නේ නෑ තේන්නා ඒ නිසා පොඩි සංවර්ධන අපේ රටේ නැහැ තේන්නා සියල්ලම තියෙන আদি සංවර්ධන ඒ আদি සංවර්ධන වෙන්නේ ඇයි අපේ කොලබිස් මුදල් එච්චරයි බලන්නේ ඒ නිසා ඕවා කරලා අනාගතේ මිනිස්සුන් වෙලා ඉපදුනොත් තරවෙන්ද නම් එපා කර ළඟටම ගම් වතුරේ දිලා ඉන්නේ තේන්නා 307 ගහගෙන ගිහිලා මහමුහුදටම වැටේවි ඈ තේන්නා කරන්න લેසි තේන්නා ඒ ධර්මයේ සම්දිත්තිකයි ධර්මයේ ඓපිස්සිකයි සුන්දරයි විවෘතව බබලනවා නිසා මේ මොහොතේ අර ගංග වතුරට වෙලා ගහගෙන යන මිනිස්සෙක් මරණාසන්නව ගහගෙන යන මිනිස්සෙක් දැක්කත් අනේ ඒ මිනිස්සයාට නම් අසාමාන්‍යයක් වෙලා නැහැ එන්නද අසාමාන්‍යයක් වෙලා නැහැ ඔහේ මිනිස්සයා සංසාරයේ කළ ආපාරසික විනාශයන් නිසා අහිංසක මිනිස්සයෝ দাস ගන්නක් නියන්නේ ආදා චෝදනා තියෙනවනේ නේද? ඔය ගම් වතුර ගන්නේ අහවල් කෙනා කරපු වැඩි සැලසුම්නි සහ අහවල් කෙනා කරපු වැඩි සැලසුම්නි සහ අහවල් කෙනා වැඩිපුර කමිස් ගන්න කරපු නිසා තේන්නාද? තරහ වෙන්න එපා. ගම් වතුර වලාවට පරිස්සමෙන් ඔය විපාකය ගහාගෙන මහ සාගරේට මෙයන්න පුතේ කොතනකවත් වරද්දක් නැහැ. ධර්මයේ ඓපිස්සික විවෘතව බබලනවා. ඒ හිඳයි භික්ෂුවක් හැටියට පුතේ සුපටිපන්න ගුණයේ උජුපටිපන්න ගුණයේ ඤාය පිටිපන්න ගුණයේ සාමීච පිටිපන්න ගුණයේ ආරක්ෂා කරගෙන මම ඉන්නවා. ලාද දෙයින් වෙලා අල්පේච්ච භාවයේ ජීවිතයට උත් කරගෙන මධ්‍යම ප්‍රතිපදාව තුල මම ජීවත් වෙන්නේ අකුසලයේ ස්වභාවය, ලෝභ ද්වේෂ මෝහයන්ගේ ස්වභාවය, සංස්කාර විරුවේ හොදට දනස. තේනාද? සමාජයේ කොතනකවත් වැරද්දක් නැහැ. තේරෙනාද? ඔබ යම් පීඩාවක් විඳිනවා ඔබ යම් දුකක් විඳිනවා නම් ඔබට යම් විවේචනයක් එල්ල වෙනවා නම් කරුණා කරලා ගිහිල්ලා අර げදර තියෙන කන්නාඩි මේසයේ ඉස්සරහා හිටගන්න ඔබ දකින්නේ ඔබෙම ප්‍රතිබිම්බයයි කාටවත් චෝදනාවක් නැලවඩා ඒ නිසා පුතේ මේ මොහොතේ මොනසා වියරූ අකුසලයක් විපාක දුන්නත් ඒ ඔබම කරගත් ආව දෙයක් ඒ නිසා කරුණා කරලා ආර්ය ශ්‍රාංගික මාර්ගයේ තුල ජීවිතේ ශක්තිමත් කරගන්න ගිහිපින්වත්ුල්ලා මහා සංගරත්න අපේ සුපටිපන්න උජුපටිපන්න ඥායපටිපන්න සාමීකපටිපන්න ගුණයන් තුල අපේ ජීවිත ශක්තිමත් කරගන්න ඒ වගේම මේ රටේ ගෞරවනීය පාලක පින්වතා කරුණා කරලා සම්මා අර්ථයන්ගෙන් සමාජයට පූර්වා දැර්යන් දෙන්න. තේනග. සමාජයට පූර්වා දැර්යන් දෙන්න ඒ පූර්වා දැර්යන් දෙන්න ඔබ අදින් පසුවෝ නොවැඩි වෙන්නේ නැත්තම් නෝනා ඒバイ අකුසල් නම් කවදාකවත් මෙපමණයි කියලා අපිට කියන්න බැහැ. මොකද ඔබ උතුම්ායිකත්වයට පත් උනේ ඔබ සංසාරයේ කළා වූ කුසල් ධර්මයන් නිසාමයි. ඒ නිසා ඔබ මුලින්ම ගරුකල යුත්තේ සීලයට. නේද? ඔබ මුලින්ම ගරුකල යුත්තේ දාණයටයි. ඔබ මුලින්ම ගරුකල යුත්තේ මෛත්‍රියටයි. ඒ ගරු නොකර ඔබ සක්කායේ ධිට්ඨියට ගරු කරනවා නම් एही विपा के आनको ते खाल्प गाना दीर गाई के न कारने दार्मान को लोकियाना